Серка дев'ятирічний Степан Батіх – рік живе з пересадженим серцем. Це перший пацієнт, котрому зробили таку операцію на Хмельниччині. Нині він багато ходить, хоча ще півтора роки тому у чоловіка починала задишка після кількох десятків кроків. Затягло так же не міг ходити, мені сказали, що бажано міняти серце, готовитися до цього. У 12-му році, 11 років тому, поміняв клапани, і рівно через 10 років мені вже прийшлось міняти серце. Сказали, що зношене серце, в пару місяців пожити. На нове серце чоловік очікував майже два роки. Врачам подзвонили, поставили перед фактом, що ваше серце підходить, і в мене було всього п'ять хвилин роздуми. Зразу дав відповідь і все, і через пів ми зустрілися з врачами. Після чого вони вже ну, готувалися, поїхали на Франківщину врачі за серцем, і я вже тут був, вже в лікарні в госпіталі. От мене готували вже до операції, на ранок. Серце доставила до Хмельницького з Івано-Франківська гелікоптером. Операція з пересадки серця тривала більше восьми годин, розповідає Степан Батіх. Операція ранку вісім годин почали. Перш закінчилася вечором 400 півпятої А проснувся в першого. Якби це було робили в неділю, проснувся в понеділок ранку. Я зрозумів, що все позаді, саме гірше. Я вже живий і все нормально. Перші кроки я Десь на один, на восьмий день після операції зробив перші кроки, а через два тижні я вже куди в нормальному мене вже виписали. Степан Батех каже: "Зараз раз на місяць приїздить до Хмельницького, щоб здати аналізи у серцево-судинному центрі та отримати ліки. Нині чоловіку робитимуть УЗД серця". Каже завідувачка відділення ультразвукової діагностики Оксана Яцина. Коли він у нас був прооперований, це відбувалося щоденно, а після виписки під час приходу от уже наразі раз в півроку. Проконтролювати стан Степана заходить директор обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца, який разом з командою кардіохірургів проводив трансплантацію серця. – Степан, добрий ранок. Добре. – На ліляй бичок, поветнійтеся. – Це гарний бичок, не поправився. Не схуд В робочій формі, так, Степан? – Після ОЗД чоловік заходить до Андрія Кланце. І Ми раді, що у вас цікавний результат, ваше серце те, яке нове, воно здорове, і ви здаріше. Так. Так? Так, Будемо. Тому що такі параметри це як у здорової людини вони. Немає проблем, всі клапани працюють. Ми раді, що так. І слава Богу. І дай вам здоров'я, Степана, щоб ви багато років жили і радували свою родину, ну і самі для себе. Так? Почав нормально ходити через півтора місяці після операції, каже Степан Батіх. Нині він живе повноцінним життям, радіє прогулянкам із онуком Романом. Я запрацюю, все роблю, ну обмежено, стараюся не давати великих нагрузок. Okay. Треба дрова рубати, рубаємо трохи дрова, і бджоли передивимося, і буде хазяйство. Про донора, чиє серце зараз продовжує битись, Степан Батіх знає небагато. Він з Франкіш, не звати його Віталій, в нього відказав головний мозок і тоді його, як би сказати, серце досталося мені, а інші органи були інші люди. Багато людей він спас своїм життям цей чоловік. І велика їм подяка за те, що вони якби дали добро, тому що інакше не було б, то серця від інших людей не спасли. Ми хотіли подзвонити, зв'язатися, подякувати їм вдячності, але ми не зв'язалися, він мав віку. Ми так само були десь 47-49 днів. За словами Андрія Кланцена. Хмельниччині це поки що єдина трансплантація серця. Нині у черзі на донорське серце в області перебувають сім пацієнтів. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький.